Inga, í skátastarfi mótum við flokkakerfið til að búa til lærdomsvettong þar sem skátarnir geta lent í ævintýrum í hópi jafningja sinna og með því lært á lífi og þroskast. Við skulum skeppa þess á hugmyndafræðinni. Þegar Robert Beaton Powell var að hanna skátastarfi í fórtíðinni, sá hann að úlengar skipur séu í gengi. Í stað þess að berjast gegn gengjamyndun, nýttan hugmyndafræði gengjana í skátastarfi. Þannig varð flokkakerfið til. Hvað sem fólki kann að finnast um Robert Beaton þá er nokkur ljóst að þessi aðferðarfræði hefur átt þátt í að gera skáttarstarf að einum vinsalasta valkosti ungs fólks þegar að við erum sér æskulið starf. Flokkakerfið er hluta skátaðaðfræðinni sem leggur áherslu á að starfið sér stunda í litlum teimum sem vinna saman og fannilega skáttarnir að vinna í hópi, deila verkum og stiðja konnanna. Skátaflokkar samanstanda af 5-8 skátum á sama aldur stigi. til 8 er ekki heilagar tölur en þetta er mjög heppilega hópa starf. Teimið sem er nógu stórt til að geta tekist af við spennandi verkefni, en ekki of stórt þannig að sundhund myndist. Nokkri skátaflokkar mynda skáta sveit og nokkra skáta sveitir mynda svo skátafélag. Sumir flokkar eru aldursblandaðir þannig að skátaðnir ganga í flokkinn við upp af aldursbilsins og úrunum í loklaðs. Þannig myndast samfellar sem getur verið mjög heilandi, flokkurinn getur betur komið sér sapnað flokksenginum og á sér sína einstökku sögu. Já fræntir er það eldriskátarnir geta leiðbeint hina mengu. Það þýðir au líka að það getur verið talsvert breidd í þroska og áhuga sem getur verið áskorun í starfinu. Aðrir flokkar eru skipaðir yfirlöldrum. Þá eru skátarnir í flokkunum í sama árgangi, jafnvel bekkfélagar, og flokkurinn verður einskönn framlenging af vinahópnum eða skólabekknum. Þá eru skátarnir á svipuðum staði þroska og vinaböndin styrkja starfið. Skátarnir hafa líka meiri völd upp ramma starfshiss og fá að eiga að mótan. Á móti kemur að ekki myndast sama samfelldu á ölduspuntuðu flokkunum. Þar undir fær og skátunum í Finnnesveit komið hvað kerfið er mótið og um að gera próva sig áfram. Það er þó mikilvægast að flokknir þurfa að vera myndar með villja skátana. Þau eiga að hafa áhrif á flokkaskýrtinguna og helst að velja algjörlega sjálf hvernig þau skiptast sér. Skátaflokkar nýta táknr eða rammal til að mynda liðshelti. Þess vegna hafa allir skátaflokkar nöfn. Oft eru hefðir í skátapfélaginu sem ráða innan hvaða fem mannefnum þú kemur því til að mynda nepplinn norrænnar goðafræði eða íslenskra þjóðsögna á meðan önnur velja dýranæpp fuglanæpp eða aftur öðru þema flokkarnir komastur líka upp einkennum sem hjátta enn frekar við að skapa liðsil skátandi geta til dæmis hannað einhugsgoð með fatna í stíl til dæmis flocksúvu eða sokka í flockslitum eða vetlinga með flocksmerkinu flokkarnir geta líka útbúðu skraut eða búnað eins og matarstellistíl bolla eða göngustæfi nú að gerð til sameiningu muni til að taka með á skátamót Þeir só kystu skjöldi af floxsfána. Ef það er ekki áns floxsnögn og floxeinkingi sem skapar liðsheld. Þú er líka sköpuð með samstarfi skáta na og þeirra sameiglu sögur sem myndast eftir því sem framleðast undir. Flokkurinn nefla lærdómsvettungur þar sem skátdarnir takast á við stóra og smá verkefni og taka framfrund þroska. Með því að takast á við spennandi og ögrandi viðfungsefni í sameiningu læra skátdarnir án sí mart um viðfungsafrið um sjálfva sig, um samvinu og verkefnastjórnun. Árangurinn myndar svo stolt sem samin af skátaflokkin og místök sem óhjópæmilega verða hjálpa skáttunum að læra á reynstunni og gera betur næst. Flokkakerfið er líka góðlega til að skipilegja skáttastarf en yfirleitt er auðveldra að vinna með smærri hópaðan stærri. Flokkarnir sjálfur eru skipilegseiningi sjálfusér en innan þeirra er oft ákveðin verkaskipting skátdarnir kjósa sér flokksforringa og aðstorflokksforringa og aðrir skátdar hafa önnur réttmiði eins og birðastjórri gjaldkeri kynningastjórri matræðismæstari ritari sátta semeri varðveldstjórri eða eitthvað allt annað flokksforengin er þí jafningi skátdana og kjörin að flokksmeðlum flokksforengin leiðir flokkin áfram leggur sér fram um að viðhalda samstaðu og stýrir atvikum flokksins hán er líka fulltrúi flokksins í sveitaráðinu Flokkarnir halda reglulega flokksting þar sem flokkurum velur flokksverkefni og kemur sér saman um með hvaða verkefni þeir ætla halda með í líðræðisleiknum á næsta sveitarþengi. Flokksting er líka nýtt til að meta verkefni síðasta dagskafröngjar. Flokksting eru haldin einusvinni eða tvisari hverri dagskafröng og á þeim er einni kosið í embætti eftir fengur. Sveitarráðið er skipa flokksfóringum og ánstór flokksfóringum allra flokka ásamt sveitarfóringum. Sveitarráðið skipuleggur starfið í sveitinni forveilur verkefni fyrir sveitaþing, metur verkefnin og starfið og ákveður dagskrá og dagskráráhersluð. Þannig er skátaflokkurinn grunneining í öllu skátastafi eða eins og kvennskurungurinn og föllunaraktivistinn Helen Keller sagði einsömmul getur við svo fátt en í sameiningur getur við svo margt. Góðar stundir!